Hogyha találkoznék valakivel, aki egy propaganda oldalnál dolgozik, akkor én elsősorban nem is meggyőzni szeretném, hanem kérdésem lennének neki, leginkább az érdekelne, hogy ő hogy hogyan képes mondjuk tükörben nézni, vagy amikor este lefekszik aludni, és elgondolja az aznapi teljesítményét, akkor hogyan értékeli a, a, a napját, tehát hogy mondjuk akár a, a munkahelyén. Mennyire, mennyire tudta, nem tudom, a szakmai standardeknek megfelelően elvégezni a dolgát. tének tényleg odafigyelte arra, hogy mind a két oldalt megkérdezze, tényleg ellenőrizte azokat az információkat, amiket, amiket ő utána egy széles közönséghez éjütt Ez engem tényleg nagyon érdekel.